Ce a discutat eFul ANAF cu Liviu Dragnea, ne asigur ce nu vor fi probleme slash video. Predintele ANAF, Ionu Mia, s-a întâlnit cu liderul PSD, Liviu Dragnea, în biroul acestuia de la Camera Deputaților. La final, mi-a explicat ce discuia, s-a concentrat pe formularul unic, care urmează a fi implementat de guvernii aplicat de ANAF. Am discutat despre formularul unic, astfel încât să nu mai fie niciun fel de probleme și să funcționeze cât mai bine. În ceea ce privește formularul unic, decizia o ia ministrul prin direcția de legislație. Treaba Anaf este să pun în aplicare acest formular și să se asigure ce nu există probleme la funcționalitate, la depunere, la numărul de contribuabil, a declarat Ionumia.